Весілі, ми берімо й руки. Збираймой твій вал, і лети, і Що на ти, не ньось свіх плати, Ще бачиш, як ти тут то, що то. Що ти, забула кохання, ти, Love uh -huh.